Хмельничанин Юрій Загородний на процедуру гемодіалізу приходить 12 разів на місяць. Три гемодіаліза в тиждень по чотири години. Я приходжу завжди на другу зміну, це на 11 на годину. Про те, що відділення планують розширити, каже, знає. Така ситуація по Україні, що люди стоять в черзі для того, щоб отримувати гемодіаліз. І багато не доживають, просто до своєї черги. Тут, на мою думку, тут, ну, супер, що відкривається. Зараз у відділенні амбулаторного гемодіалізу обслуговується 54 пацієнти, розповідає його завідуючий Віталій Онуфран. Працюємо в три зміни, забезпечуємо повністю міських жителів, але зараз працює система не прив'язки до місця проживання. Тобто, пацієнт може бути не з міста Хмельницького, а з району чи з області приїхати, проявити бажання лікуватися саме в нашому центрі. Розширення відділення дасть змогу приймати нових пацієнтів, додає Віталій Ануфран. Другий поверх так само симетричний буде, що й перший. Тобто, 10 діалізних місць, 10 діалізних машин, 60 пацієнтів ми зможемо взяти нових. Ось. Тобто, максимально, що я зараз на першому поверсі можу взяти – це 58, тому що два місця – це ургентних, на гострий діаліст, а на другий поверх – 60. Через те, що приміщення, в якому розгорнуть нові ліжки місця більше 50 років, говорить Віталій Нуфран, при демонтажних роботах зіткнулися з проблемами. З проблемою е каналізації, проводки, тому що всі труби старі, їх треба заміняти. Потім во цей каналізаційний стоки то все, все, все, все треба міняти, проводити діагностику, наскільки воно функціональне. За словами завідуючого відділення, окрім ремонту тут становлять технічне остаткування. Буде ліфт на другий поверх, Сестринська, Мойка, санвузіл, діалізний зал величезний, майже 81 метр квадратний і ординатор – санвузол для хворих людей, широкий, з заїздом каталочкою. Суму витрат для проведення розширення гемодіалізного відділення затвердили депутати Хмельницької міської ради. Проєкт вартував майже 2 мільйони гривень, каже заступник директора Хмельницької міської лікарні В'ячеслав Василевський. Проєкт розроблений проектною організацією на загальну суму 1 мільйон 860 тисяч 903 гривень. Сума проекту Цього абсолютно достатньо. Відповідно, з законодавства проведено процедуру закупівлі робіт. Договір укладений на суму 1 мільйон 457 тисяч 680 гривень. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.